Bomb Marca Dna, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, trimis în judecat. Fostul secretar de stat în Ministerele Transporturilor sublinierei dezvoltării Ioan Andrei ca a fost trimis în judecat, joi, de procurorii Dna, în stare de libertate, pentru trafic de influență, alturi de un subordonat al său sublinierei mai mulți oameni de afaceri. În dosarul mediatizat prin comunicatul numărul 179 3 din 24 martie 2012, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupie, se de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupie, au dispus trimiterea în judecat, în stare de libertate, a inculpailor. Andrei Caioan, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, respectiv în Ministerul Dezvoltării, în sarcina ceruia Sarei Nut, infracțiunea Trafic de influență. Sabu Ioan Claudiu în sarcina ceruia s-a Nut, infraciunea de Trafic de influență, În formă continuat doi acte materiale. Palade Adrian fost subordonat al lui Ioan Andreica, în sarcina ceruia s-a reinut infracțiunea de complicitate la trafic de influent. Stamatoiu Cristian, administrator al unei societii comerciale, în sarcina ceruia s-a reinut infracțiunea de cumprare de influență în in formă continuat. 2 acte materiale Cozariu Mihai Mircea, reprezentant legal al SC Interdevelopment SRL, în sarcina ceruia s-a reinut infracțiunea de cumprare de influență. Popescu Lazure, administrator al mai multor societii comerciale, în sarcina ceruia s-au reinut urmtoarele infracțiuni. Complicitate la trafic de influență. care la sepelare de bani în formă continuat 3 acte materiale. Setenescu Mihai, administrator al SEC omat SRL, societate interpus în transferul sumelor de bani reprezentând obiectul traficului de influență, în sarcina ceruia s-a nu, infraciunea de sepelare de bani în formă continuat 2 acte materiale. Setenescu Cezar, administrator al SC Urban Lux SRL, societate interpus în transferul sumelor de bani reprezentând obiectul traficului de influență, în sarcina ceruia s-a reinut infrachiunea de sepelare de bani. Ion, persoană care controla la Arena SRL în sarcina ceruia s-au reinut infracțiunile de Complicitate la trafic de influen în formă continuat – 2 acte materiale Sepelare de bani în formă continuat – 2 acte materiale În rechizitoriul întocmit, procurorii au reinut următoarea stare de fapt. În cursul anului 2009, la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, au fost alocate fonduri pentru derularea proiectului de sistare a funcționării gropilor de gunoi menajer din Jud, bistrianese Neseudii de ecologizare a zonelor în care acestea au fost amplasate. Contractul de realizare al lucrurilor a fost atribuit societii unei asocieri din care fecea parte ISC InterDevelopment SRL, autoritatea contractant fiind Consiliul Judean Bistrianeseud. În condiile în care au apărut o serie de dificultăți din partea autorității contractante în derularea contractului, inculpatul stamatoiu in cristian. Administrator de facto al SC Inter Development SRL, având acordul reprezentantului legal a celeia societii, inculpatul Cozariu Mihai Mircea, a acceptat solicitarea inculpatului Sabu Ioan Claudiu de a anumite sume de bani care se asigure, pe de o parte. De blocarea peleilor pentru lucrurile executate, iar pe de alt parte se asigure pe viitor derularea contractului fere alte impedimente. În schimbul banilor, inculpatul Sabu Ioan Claudiu Asus susținut urceni va trafica influența, în in mod direct sau alturi de a inculpai. Andrei Caiuan, la data faptelor secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionalei Turismului, pe lângă președintele Consiliului Judean Distria ud astfel încât autoritatea contractant să asigure derularea contractului în condiții optime. Sumele de bani au fost peletite în perioada martie 2010 martie 2011, în modalitatea indicată de inculpatul Ioan Claudiu, în baza unor contracte de consultant fictive, încheiate între SC interdevelopment SRL, sparver LC, SC interdevelopment SRL, SC la arenal SRL și secei la SRL sece geogis proiect SRL. Mecanismul infracțional au fost implicații în culpa Ilstrateon, persoan care controlase ceilalți în al SRL, Popescu Lazure, administrator al mai multor societii comerciale, între care ce, precum Andrei Caioan, fiecare dintre ei având un rol prestabilit, pe baza unei înelegeri prealabile. Concret. În perioada martie-decembrie 2010, la diferite intervale de timp, inculpatul Sabu Ioan Claudiu a pretins sumele de 300 de euro, martie 2010, 89. 900 lei, decembrie 2010, de la reprezentan ISEC Interdevelopment SRL, prin intermediul lui Stamatoiu Cristian. Primirea efectivă a banilor s-a făcut prin intermediul contractelor fictive, după cum urmează. La data de 2503.2010 a fost încheiat un contract între SC Interdevelopment SRL-i Firma Sparverlelece. În valoare de 100 euro, de mii euro, sunt de bani ce a reprezentat prima tran din suma pretins de inculpatul Sabu Ioan Claudiu. Suma a fost efectiv achitat de C30 Interdevelopment SRL la data de 0.04.2010. O parte din bani. Respectiv 25.500 euro i-a revenit lui Sabu Ioan Claudiu, în baza unui contract de consultant, iar o alt sumă, 17.000 euro, i-a revenit lui Andrei Caioan, în baza unui contract de consultant încheiat de oferul Seon, pala de Adrian cu firma Sparver. La data de 104.2010, a fost încheiat un nou contract de consultant, de această dată între SC Inter Development SRL-ISC el Arena SRL, societate controlată de inculpatul istrateion, în valoare de 200.000 euro. Culpatul Strateon a creat un mecanism comercial-financiar și fictiv prin interpunerea societății SCDU omati invest SRL, pentru a disimula provenienții beneficiarii reali ai sumelor reprezentând obiectul traficului de influențe. În cele din urmă, banii au fost retrai în numerar de inculpații, tenesc cu Mihai Io alt persoan, în luna decembrie 2010, suma de 89.900 de lei a fost transferat, la solicitarea lui Stamatoiu Cristian, în baza unui contract de prestări servicii încheiat între SCL Arena SRL-ISC Geogist Proiect SRL. <fie> Ulterior, pentru încasarea sumei de 89.900 lei, inculpatul Sabu Ioan Claudiu a beneficiat de ajutorul inculpatului Strateon care, în baza unei inelegeri prealabile, a creat circuitul financiarii comerciale la real SRLSC Geogis SRLSC Urban Lux SRLSC Duomat Invest SRL. În vederea confiscrii speciale, s-au instituit mesuri asiguratorii asupra bunurilor mobile imobile aparinând din culpailor Stamatoiu Cristian, Cozariu Mihai Mircea, Andrei Caioan, Sabu Ioan Claudiu, Ion, Popescu Lazare, Setenescu Cezar.